بسم الله ولا اله الا الله وحده لا شريك له استغفره واتوب اليه سبحانه وحده اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل وسلم على محمد حبيبنا يا الله شهدنا الاعزاء اشكركم كثيرا على المتابعه واشكركم على الدعم كنشكركم بزاف الله يجازيكم الله يجازي كل مننا الذين نجيم وكل مشاج شاهد الفيديو كل ما عاونا ودعمنا و اليوم كنتواجدوا في سوق اغنام مدينه سمارا لنقل لكم معلومات تمام <تصفيق> و سمحوا لينا اذا كان الصوت كيكون شويه الريح سمحوا لينا. هل ديني الخير يا سيدي الخير؟ 10 عفوا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا كاين شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا الله اجموع اربعه والسداسية، الثمان، ياك، الثمان، سبعين سبعين سبعين سبعين سبعين سبعين سبعين سبعين 70 سبعين هذا زين التبارك حاولي كله 16 هذا هذاك اللي الداخل هذاك اه أيوه كاين هو اللي واحد هو اللي كاين هذا هو ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها